Roikumme. elämme tai kuolemme Olet silti herramme Uskomme, vaikka näemme sinun luotamme Henkesi voimanamme Valvo vielä, ystäväni Et to yksin, rakkaimpaani Meitä monta perheessä on Älä pelkää sanomaa sodan, meidän turva Jumalassa Jeesus tänäänkin vapauttaa. murramme Murit pimeyden valtojen Jeesus oot Herramme uudistaa mielemme silmät korvat taukaiset tahdossasi valvo vielä ystäväni et yksi yksin meitä monta perheessä on Kasano sodan, meidän turva Jumalassa. Jeesus tänäänkin vapauttaa.